صبوا القهوة على كل الحضور هيلها والزعفران الله علي إيه صبوها وخلوها تدور وكرموا من شرف الحفل ويجي باسم أم أحمد نرحب الحضور ام احمد مكرمه ضيفانها باسم أم, ام احمد نرحب بالحضور ام احمد مكرمه ضيفانها صبوا القهوه على كل الحضور هيلا خاض الزعفران الله عليه صبوها وخلوها تدور اكرموا من شرف الحفل ويجي والحلو وسط الصواني من تدور قدموا بالعرس فنجال النبي قهوة شيوخ العرب مثل العطور ريحها والزعفران الله عليك يا هلا باللي فوقنا حضور ياخذ الفنجال والغالي يجي ياخذ الفنجال والغالي يجي باسمهم احمد نرحب بالحضور اكرموا من شرف الحفل ويجي والحلو وسط الصواني من تدور يقدموا بالعرس فنجال النبي قهوة شيوخ العرب مثل العطو ريحها والزعفران علي الله عليه هلا لفوا فوضن حضور ياخذ الفنجال والغالي يجي ياخذ الفنجال والغالي يجي مواليد، ملكة، تخرج، مدح، تراحيب، تقاعد، تكريم، ترقية،